Багатьом військовим пенсіонерам було здійснено перерахунок та виплату пенсії відповідно до вимог статей 43.63 закону України номер 2262 12 від 9.04.1992 року про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб положень постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2017 року номер 704 про грошове забезпечення військослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, в яку включено як основні та додаткові щомісячні види грошового забезпечення надбавки премія з 1.04.2019 року, виходячи з розміру 73% від відповідних сум грошового забезпечення. Часто органи Пенсійного фонду трактували дані положення вимог законодавства України на свій розсуд, і українські суди були змушені ставати на захист прав та інтересів пенсіонерів. Чому органи Пенсійного фонду трактують вимоги законодавства на свій розсуд, питання риторично-політичне, але, як кажуть, маємо те, що маємо. Але багато хто не скористався можливістю щомісячної виплати в сумі 2 тисяч гривень, яка враховується під час подальших підвищень пенсій. Нагадуємо, що ваші думки, коментарі запитання допоможуть нам обрати правильний вектор розвитку нашого каналу і відповідати на ваші запитання як в коментарях, так і в узагальнюючих відео. Хто має право на таку доплату, розглянемо на прикладі постанови Верховного суду від 26.04.2023 року у справі номер 380-141-2222. Посилання на дану постанову можливо знайти в описі до відео, де ви можете детально зрозуміти підстави такого нарахування. В даній справі встановлено, що особа з 9.06.2010 року перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області та отримує пенсію за вислугу років відповідно до закону України, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Тобто особа вийшла на пенсію давно, аж у 2010 році, до революції гідності, до війни 2014 року. Далі особа зверталася до суду з приводу надбавки у розмірі 73% від відповідних сум рошового забезпечення. Пенсію їй було перераховано з 1 березня 2018 року відповідно до рішення Львівського окружного адміністративного суду від 5.07.2019. 2021 року у справі номер 380 Після здійснення вищевказаного перерахунку особі було припинено доплату, передбачену постановою номер 713 у розмірі 2 тисяч гривень. 30.09.2022 року пенсіонер звернувся до відповідача із заявою, в якій вказав про необхідність продовження виплати щомісячної доплати в сумі 2 тисяч гривень відповідно до постанови номер 713. Головне управління пенсійного фондом. Фонду України у Львівській області листом від 7.10.2022 року повідомило позивача про те, що з липня 2021 року позивачеві встановлено доплату в сумі 2 тисяч гривень. Оскільки розмір пенсії після 1 березня 2018 року було переглянуто у зв'язку з виконанням рішення Львівського окружного адміністративного суду від 5.07.2021 року та в результаті розмір пенсії збільшився більш ніж на 2 тисячі гривень підстави для виплати Першимісячної доплати по постанові номер 713 відсутні. Але здійснюючи даний перерахунок, органи Пенсійного фонду чомусь забувають про пункт 1 постанови Кабінету міністрів України від 14.07.2021 року номер 713 про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб, відповідно до якого установлено з 1.07.2021 року особам, яким призначено пенсію до 1.03.2018 року відповідно за законом України, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, крім військослужбовців строкової служби до розмірів їх пенсій, визначених відповідно до статей 13, 21 і 36 закону, станом на 1.03.2018 року щомісячну доплату в сумі 2 тисяч гривень, яка враховується під час подальших підвищень розмірів пенсій, визначених відповідно до статей 13, 21 і 36 закону. Посилання на дану постанову міститься в описі до відео. Тобто, крім перерахунку, військовим пенсіонерам повинні сплатити і ці 2 тисячі гривень. У вище наведеній справі було зобов'язане Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області провести перерахунок та виплату щомісячної доплати в особа 1, виходячи із суми 2 тисячі гривень, відповідно до постанови номер 713 з урахуванням виплачених сум починаючи з 1.07.2021 року. Нагадаємо, що кожна справа є індивідуальною, незважаючи на те, що органи державної влади нехтують цим принципом і загальним порядком порушують права людей. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі актуальних змін новин роз'яснень законодавства України.